هذه النسخة للاستماع فقط مبروك عرسك يا أمير المناعير مبروك يا غنم كبير, كبير الفعالي ندعي إله الكون والتدابير يكتب لك من الخير حظ وفالي مبروك عرسك يا أمير المناعير، مبروك يا غنم كبير الفعالي، ندعي إله الكون والد التدابير، يكتب لك من الخير حظا وفالي، ويدي مسعدك والفرح والتباشير، يا معرب الجد ما في الخصالي، يا نسل شيخ نذكره دم بالخير. عبد الرحمن يرحمه رب الجلالي رباك على الأخلاق وبناه جهد سير ومحفوظ طيبه في قلوب الرجالي وإنت يا غانم لك فعل المزابير بالطيب والجزلات في كل حالي تباها فيك وافراحها غير بنت الشيوخ مقدمين الجزالي وقلب سوق التعابير أمك لك تهني بعذب الجزالي وحيا الله إخوانك حرار اساطير. هذا سفر حضن يشيل الثقالي، وصالح مواقفه تفوق التصاوير وهذا لو أي صقر يعشق الطوالي وخواتك نجوم من تنير الدياجير بت سيدات الزين ذوق الجمالي، ربعك لهم بالطيب ميقافن كبير، الغانم اهل العز واهل المعالي، خواله بسلم الجمايل مشاهير، وقت الرخا واللبس ود الليالي، وطري خوالك ماخذ النعم تقدير، في الرديف في المدح جا مجالي، ونسبت لك شيخ كسب طاري مرحوم على في جنان وظلالي أحمد ورب عهرس عز مخابير هم آل دخل الله كرام السبالي واختامها ربي يتمم لك بخير وتنعم يا غانم دايم بخير فالي وتنعم يا غانم دايم بخير فالي